I Jesu navn går vi til bords at spise drikke på dit ord. Gud til ære og os til gavn, så får vi mad i Jesu navn. Amen. Amen. Mm. Vi løber tør for mad før nytår. Jeg finder en løsning. Jeg giver dig et godt tilbud. Lad os deles lidt om arbejdet. Det er jo glad for hinanden. <laughs> Det familier sammen, Jens. Ja. Gustav, han købt købe din jord. Det er sammen. Nej. er det lille stykke her. Det er jo græs til køerne. Det klogeste, du kan gøre, er at tage imod ud, Gustafstilber. Han kan godt få jorden. Han skal bare tage det hele. Hvor med, det? Gården, al jorden, køerne. Stalddrengen, mig på aftægt og min datter til Det piger så godt nu. For os alle sammen. Jeg kommer aldrig nogensinde til at blive forelsket den enkle svensker. Hvis du ikke bliver gift, så har vi ingenting. Men der er en hårde, som står i vejen for vores børns lykke. Hvad skal jeg gøre? Kom igen! Så det... der skal fjernes. Der er ikke nogen morter! Der er ikke nogen mor! Jeg tror, der er én ting, vi to vil have til fælles. Vi vil begge gøre alting for vores børn.